بسم اللہ روح روحی بہ منوپ متا ہوں ان ہوں کلپنا شاہ لا ولد الله و إنهم حضرت یوسلام اس قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے یہ ایمان نہیں آ رہی اور اللہ رب الزت کی اجازت کے بغیر وہ بھی ان میں سے بہت سارے پھر ایمان کی دولت سے باہر باہر ہوئے اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تردید کی ہے کہ جو ان میں سے وہ لوگ جو غلط نظریہ رکھتے ہیں اللہ رب العزت کے بارے میں کہ اللہ رب العزت کی نوزو اللہ اللہ ہے اور رشتوں کو اللہ رب العزت کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں جب کہ اللہ بیٹوں اور بیٹیوں سے پاک ہے نہ اللہ کے بیٹے ہیں نہ بیٹیاں نہ بیٹی بیوی ہیں اللہ اولاد سے پاک ہے اس نے نہ کسی کو جنا نہ جنا دیا ہے وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ اس کا اپنا وہ نہ کسی کا پاپ ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے اللہ رب رکت ہر قسم کے خجوب و نقائص سے پاک مبرہ اور مرضہ ہیں وہ خالق ہے ہم سب مخلوق ہیں وہ معبود ہے ہم سب عابد اور اس کی عبادت کرنے والے ہیں وہ ہے تو فرشتے بھی اللہ رب العزت کے مخلوق ہیں تو اللہ رب العزت نے اسی غلط نظریے کی ترتیب کی ہے کہ اللہ رب العزت کی اولاد نہیں ہے وہ اولاد سے پاک تو وہ خود اللہ رب العزت کی سلاد کے بارے میں ترا جھوٹ اور عزت بیانی سے کام دیتے ہو بآمنوں کے وہ ایمان لے آئے اللہ کے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہو اور اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو بیٹیوں کو اچھی نہیں لگتی تھے اللہ رحم کہ نے کہتے ہو پیدائش کے وقت ان جھوٹ گڑ کر رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں فرشتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ رم الدہ تو